شكرا على الاستضافه شكرا لقطاع عراقيش للاستاذ المحترم صبحي اللعبي على هذا اللقاء الجميل وللمعهد شكرا لكم شكرا للحضور الكريم والاخوان الكرام الذين اسسوا هذا الفضاء الثقافي بامتياز والذي سيبقى وجها مشرقا او صوتا مدويا لاننا نستحضر قامه فكريه سامقه جدا وهو الراحل وانغوتيسولو الذي اختار ان يكون دفين مدينه العرائش ولما لا لا يمكن ان تتنكر له وهو دفينها واختار ان ينقذ في هذه المدينه الجميله المطله على في هذا اليوم كانت هناك قراءات متنوعة في المقبرة ومن بعد المقبرة تم الانتقال إلى معهد سيربون قيس